אבי כותב לנו את השאלה הזו. אני מונן להיכנס ללמוד את נושא האמזון לעומג, אבל אין לי שום ירד בתחום. איך עליי להתחיל? שאלה טובה, אבי. אין לתשובה שאלה. היי אבי, טוב, קודם כל תתחיל לצפות, תתחיל להסתכל בכל מה שיש לך. זה לא חייב להיות התוכן שלנו, זה יכול להיות כל תוכן תחת השמש שקשור לפרייבט לייבל. יש המון המון גם שיטות למכור באמזון. פרייבט לייבל, דרופ שיפינג, ארביטרש, יש המון המון שיטות. בסדר, קודם כל תחליט למה אתה רוצה לכוון, אנחנו עושים רק פרייבט לייבל. Uh, זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים וזה הדבר היחיד שאנחנו עושים. Uh, איך כדאי לך להתחיל? אני מציע לך להתחיל, בקייסטאדי שלנו, אני מציע לך להתחיל מסדרת ארבעת הסרטונים שאנחנו נצרף מתחת לסרטון הזה. אני מציע לך להתחיל מקורסלי, קורסלי COIL, שזה uh, אתר עם המון המון מידע סביב אמזון. וזי אצור לך על הופ, ולפחות לי כןס לתחום זה ב forma נחונה. כח על הפחות אני מאמין שקדאי לחקל לתחיל. אתה תיפקררים לתחיל? שירב אתלחה. גם לכם יש שירות בנוסימה זוגה. תרגישו חופשי לישור אתכם בתכונות פה מתחת הסידון, ואנחנו כמובן נسمחנונות לכם ב the שלכם, פועלי נשיר ב סיבוב